Πού είσαι, Που χάσυχες! Πού είσαι, Ρετράτη, Πού χάσυχες! Τι να σου λέω τώρα, Ελά, αρέσει το κολλή του, Να όμω, Θυμάσαι τι. Ναι, Ρε μου, πλάκα, Πώ δεν τη θυμάμαι, ρε! Τι τσιόλ, αυτό το δική μου! ρε άραξε! Πώ συγλάσσε έτσι για την κοπέλα μου, Τι! Φεράγει να γίνε Για να στα γρήγορα και στο σπίτι δεν Ε, ξεκόλατε! Και, και μου έναν τριλό γόλμα, ε. Τι Κοίτα, ακούσαμε τη λαμαρίνα μα, έτσι! Ε, εντάξει, μωρέ, να πετύμε κι εγώ να μη ερμηνευτώ. Δεν, δεν λέω, αλλά από τη φέρετα σκητά στο γυρωτάκι τη, δεν της όλοι ξεργάζουμε. <ΣΣίου> <κάσιμο. ΣΣίου> όχι, όχι, όχι. Δεν μπορεί μου, Μ, αγαπάει. Ελά, ελά. Σε άλλα στο κολλήτο σου. Για πάντα. Εντάξει, ωραία, μόνο που τη σκέφτομαι δεν μπορώ να μην λύσω Είχαμε πάει που λες στο μπαδί Διακοπέ σου άκου τα μπέσχαλια Παλά στο zoom είπες Παίζαν τις στο βιβάλτι Μέχρι που εκείνη ήρθε η μάνα μου ψελίσει κάτι στα φτιά φωνούλα της φτιστή του τσίκλιπα Όνειρα γλυκά μου χάριζα μανάτη Με τα πολλά μου ψηφίριζε πώ τρελά με αγαπά Μα κανένα μη το μάθει Πάμε στενό σου μεγάμο γιατί λέει με λατρεύει και δεν θέλει να με χάσει Α, σου πέρασε κουλούρα το τσουλί Μη μιλάς έτσι για αυτήν, την αγαπώ πολύ Καλά είσαι. Πλάκαδε εικόνε. Άσε τι πλακίτσε σου, στρατή! Είναι μπριζόνη. Μελώρα τα στέφανα, καλέ και δεξιώσει. Πολλά όμω τα έξοδα, υπάρχουν και εκτρώσει. Απ' έξω θα λοτύπωτα μου, στένε φανάκι. Είχαμε πέτειο προχθέ και εγώ τι πειραμπάκι. Μα καλά να πούμε σε και μεγάλο θύμα. Ξηλώθηκε σχοντρά μόλι σου σφίριξε το πείμα. Α κοιτά να δει, εγώ θα την κάνω βασίλισσα. Στην ψάχη θα πεθάνει, μη μου πει πω δεν στο μίλησα. Δεν ξέρω πω σου έκατσε με μια στο τηλελαχίο. Παρπαστιά για γάπη τσε καρέκ, χρυσο για να είμαστε καλά, ιδέε μην μου βάζει εγώ αρχίζω να έχω κάποιες επιφυλάξεις Αγάπη και λεφτά βάζω συχνά στο σύγγι μετά το σιγισμά μου καταλήγει, και τώρα που το σκέφτομαι, εχθέ είχα κερδά. Την πήγα στη σπονδύ να γεφτούμε φουαγκά. Μα την είδα κάπω λάμνα ένα κοζάρι των καυσών. Στο μέτρο είπα: Βάλτε να κουβέγει το γαϊόν. Τη μου, απαιτώ εξηγήσει. Μία τον καυσών, μία σοφέρ, μία οζήσει. Ε, δεν τα λε τόσο καλά τελευταία. Αν τη δεσρευτεί, για να θε Ευρωπαία. Και σου φυλάει, κάτι τέτοια μου κάνε Δεν το θυμάσαι. Ε, γι' αυτό τη είπα: λίγο και σκάσε. Σε μέρα ν μιλά, μα κοιτάζει. Εσέσα καθώς πρέπει κυρία Κάθος σου μιλώ, εσύ μονίμως ρε βάζεις Δεν την αντέχω δοσία διαφορεία Η μάτια σου είναι αρκετή πίστεψέ με Να κάνει την καρδούλα μου ομυρία Τι κάθωσα και σκάσκα εμένε, δε βλέπεις Τι Τον κόριτσι πας για πάλι η θωρία Άλλη Ναι, ναι Κρατιό μου τόσο και να μη σκώ τίποτα και σε στεναχωρίσω Αλλά ως εδώ και μη πάρε Πραγματικά ρε μαλάκα, όρος όρος Μάτια, Είναι μια γλύκα, γραμπουλέ Η αγκαλιά της, σωστό σαλέ Είναι μια ντάμα που με έχει για βαλέ Ρε να με έχει πάρει στο χαβαλέ Να με έχει μόνο για κανένα βολέ Για να μοστράρετε στο καμπριολέ Να μου τα τρώει σε και κολλέ και Ε όχι ντε Έχω και μια αξιοπρέπεια Μιλώντας για τα γκάλι της φεπιά να με τρωέπια ψάχνοντα Σα φορμή να τη χωρίσω σε αυτή την περιπέτεια, την αγάπη μας να κάνουν ένα franchise. Τα έξοδα να μας καλύψουν για βρείς στο super paradise, super fucking nice. Θα είναι υπέροχο. Μα λες ότι είναι Δεν το βρίσκεις. το βρίσκεις λίγο; Ένοχο. Ποιός είσαι εσύ ενοχός; Πώς λέω εκφέρεις; ένα Μα δεν μπορώ να σε βλέπω να υποφέρει. Κοίτα τη δουλίτσα σου και άστα αυτά που ξέρει. Και το όνομά της σου και για πλάκα μην αναφέρεις αναφέρει. Αγια κοίταξε να δει, περίμενε μια στάλα. Δεν ήρθα γόνα σου γλαυτό για τούτη την κουφάλα. Σαν πολύ δεν μου την παίρνει, βρε παλιό πουνταλά. Μην το πας φυριφύρει γιατί σε βλέπω μπουκάλα. Βλέπει τούτη τη σκάλα, πώ θέλει να την κατέβεις. Τώρα που σέσαι τηλε εισόπι, λίγο <Μίως> μήπω ζηλεύει. Να ζηλέψω από σε ρεκόπα. Με δουλεύει που τα μάτια τη δικιά σου είναι πιο όρτσα πεθαίνει. <Λε> Μιλά κι εσύ που διασημά μα έχει κάνει απόρρε. Και τα γέλα. Μόνο. Κάτσε κάτω, βρε μαλάκα, μη σε κάνω ρε ζή, Γιατί το λίγο δέρμα σου δεν θα στρώνει κληρασί. Λε πολλά και κάνει λίγα ρότα. Και τη δικιά σου τη σειρό, πιαζα μπροστά σου. <σκάλεσαι> καλά, έσου <στο> χαμπά, <σκάλεσαι> στα δικά σου και τράβα μαμά σου για να κλαφτεί. <σκάλεσαι> Όταν μου την είχε πέσει είπα: Μύτε να με δει, α μην και στο μου το βρήμα. Και δεν τη να σου ανάβω το κερί αναμήνα. Πρόβλο, πάνω στο μνήμα, Αχ, κρίμα. Πόλει η ΣΥΠΑ την τελευταία μου ρήμα.